oli ihana idea menettää saareja. Ja ihan aloita tyttöjen kesken mennä todellakaan mitä mitään syyn. paskaa just nyt. Onnea! Onnea! Paljon onnea Onnea! Kuningatar on saapunut. Toinen niistä. Uskotko sinä vedusit viikinkisarjasta? Tehäri Ei. <laughs> oh, I'm Johanna. Nice to meet you. This is Ulla, my girlfriend. This angel saved me from the ghetto when I was 15. Whatever didn't Johanna and Mitchi började their decade long relationship. This sounds juicy. Score. Et voi vaan nyt vittu lähtee tuolle Memorileinille. Se on ohi. On nyt samoja kuin me oltiin silloin. Eikä ollaan, ollaanko? Nyt sä tiedät mitä mä tarkoitan. Meidän pitäs olla tekemässä pallakumousta. la revolution! Mitä semmonen tehdään? Tain. Minä tiedon, mutta ei ainakaan käy. Ei lähdetään. enää. Mihin? Älä viittiä. Me ollaan pelattu tätä gamea 20 vuotta. Yhtäkkiä täällä lepi käyttäytyä, kun mä olisin taas 15. Tehdet se johtuu varmaan tästä paikasta. On niin niin pahoillani. Tämä seen tahdas. This group has the tendency to bring out the worst in people. Mm. on kelan vieläkin tässä.